היי חברים, שלום לכם זה כל כך כיף ניגונים, תווים, צלילים וכאן כולנו חברים אני דרור אמי זה הכל וזה מושמי השירים הם עולמי שר לכם ולעצמי דרור אמי והחבור בוני עונות השנה מוכנים? חביתי הכל אני הול בחופש הגדול לספורני גדול בחופש הגדול ללבוסי נו כחול בחופש הגדול דכח אל עמוד בחופש הגדול הכל הכל אני הול כי זה חופש הגדול הכל הכל אני הול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 לאכול ענבים, ללכת לקטנה, לעשות חיים, לאכול לבטיח בבריכה, לצאת לטיול במשפחה, המשפחה, את כל הדודות והדודים. החופש בקיץ זה כיף, אבל יש חופשים אחרים שיותר נחמדים בעונות אחרות כשיותר קריר. בקיץ, כשהולכים לים. אנחנו עולים לדבק כלילה מחושים. חייבים לחבוש לשתות הרבה מים, לפעמים כל חם, שאי אפשר החוצה. מה? אתה מעדיף את החורף? אני מעדיף חורף. לא, בחוף קר לי מדי, אני אוהב את הסתיו מה ומה כבר יש בסתיו? <gasps> מה <gasps> כבר יש <gasps> בסתיו? כן מזג האוויר נעים החצבים פרוחים נחליאלים מגיעים מגיעים חגים שאני אוהב גם נעים וגם יש חופשים אה כן, וזאת עונת הנלידה שהציפורים אם לא ידעתי <אח> אני ידעתי נחליאלי קטן ראיתי בגן צנב ארוך לא ביפה סינור שחור קטן על איך זה לא ניתר, לא קפץ רק רץ רץ רץ רץ רץ סתיו זה בכלל און עכשיו,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 רעמים וברקים בללות הגשומים את הברק רואים, אבל את הרם יש רעמים שמאוד מפחידים ויש כאלה שרקצת. יש רם חלש ורם בן ורם חזק חזק שלא נעים לשמוע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 ده خوفشا جدول وافشر لليت لايا ابو يا شيرين شان خورف اخي يفي وزوتو انا اخي نيمه رجا رجا انتوا مبلبلين اوتي على ايزونا تشيروا على ستاب على ستاب ده اخي نخصن نخود لو نخود كاي صحي بجنيف زوتكوف اخي سمخه اا اا اا اا اا اا اا اا ‫יודעים שבאביב, איך? ‫מסתכלים סביב סביב, ‫הכול אני יכול. ‫בחופש הגדול שבמצפות ‫הגיאל שבאת תבל האורף. ‫אח לי, אלי, קטן, מה ראיתי בגן? ‫-לגע, רגע, רגע! ‫רגע אחד, לא צריכים לריב. עונות השנה מתחלפות כל הזמן. אחרי הסתיו מגיע החורף, ואחרי החורף מגיע האביו, ואחרי האביו בא הקיץ. אתם חברים טובים, ואין צורך להחליט. כמו שבשנה יש עונות שונות, כך בעולם יש אנשים שונים, וילדים שונים. כל אחד אוהב משהו אחר. לא כדאי לריב. <אד> <אד> <אד> <אד> כל אחד הוא מיוחד, ולכל אחד העדפות משלו. אתם יודעים מה? אני יכול להוכיח לכם את זה. כל אחד שיבחר, כלי נגינה. אני על הטופים, אני עם הגיטרה. אני על הקלידים. יש, שימו אם נקשיב אחד לשני, המוזיקה שלנו תהיה נהדרת. בואו נתחיל בשיר השלוליות. מה פתאום, שיר על חצבים? אולי נשיר גלידה? יפה מאוד. הלהקה שלנו בדיוק כמו עונות השנה. זה יפה שאנחנו שונים אחד מהשני.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 מהם מה חודשי השנה העברית? אפריל, יוני, יולי, חודשי השנה העברית. תשרי, כיסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, סי, ובית נאומי שמר, אתם מכירים? הוא ברור, לכל חודש, מזג האוויר מיוחד. והיא כתבה על כך שיר. זה הולך ככה. בית ישראל נתן הדקל פרישח ונחמד בחשבן ירד יורד ועל גגי רקעד וכיסלב נגיס We will share ליום warmth of creation for one day. In the sky, I am flying from paradises. In the sun and in the wind, all the stars. In the Zeh ameil shuru chadash, zeh nachli eli shabav. Zohar shnechet shi b'chutz, zeh ata pus shi od chamutz, zeh rakastav sheshev hazav. mit kovin und mit famen rhokiv Aviv echt johnisba aviv mister cleansa viel savil wir im roin schön und botsch will wir im roin schön ähmoabeilin und im שבע אביב שבע אביב אז יודי שבע אביב אז יודי מאני יודי שבע אביב שבע אביב אז יודי שבע Aviv. את יום בי רושמת ולבי ציפות וישלך לבן סלב חלפו ביאב. גם שפת אדר וסמידה סייבנת מוזמאה ובועלו ללנו ריח סטב עלה את שירנו מהתחלה